Kun etsit aineistoa tietystä aiheesta, mieti aluksi, mikä aiheessasi on keskeisintä ja miten kuvailisit aihettasi. Alas sen jälkeen valitsemaan sopivia hakusanoja. Hakusanat voivat olla mitä tahansa sanoja, jotka kuvaavat aihettasi tai ne voivat olla asiasanoja eli termejä, joita käytetään aineistojen kuvailuun tietyllä alalla. Lisätietoa löydät Tritonian tiedon oppaasta. Kirjasto tietokannoissa, kuten esimerkiksi Finnassa sekä ulkomaisissa artikkelitietokannoissa, Julkaisujen sisällöt kuvataan asiasanoin. Asiasanat valitaan tietokannoissa niin, että ne kuvaavat mahdollisimman hyvin julkaisun sisältöä. Finnassa löydät asiasanat kirjan tietojen kohdasta aiheet. Finnan tarkennetussa haussa voit myös kohdistaa haun pelkkiin asiasanoihin. On tärkeää käyttää omissa hakulauseissa samoja sanoja kuin millä aineistoja on kuvailtu, jotta saat mahdollisimman hyviä hakutuloksia. Eli valitsemalla samat sanat kuin mitkä ovat käytössä tietokannoissa, puhut tietokantojen kieltä ja löydät helpommin mitä etsimässä. Finnassa sisällön kuvailuun käytettävät asiasanat valitaan yleisestä suomalaisesta ontologiasta, ysosta, ja siksi omien hakusanojen valinta kannattaa aloittaa sieltä. Asiasanasto auttaa sinua siis hahmottamaan aiheesi yläkäsitteitä, alakäsitteitä sekä mahdollisia assosiatiivisia samaan aihepiiriin liittyviä käsitteitä. Näin saat luotua itsellesi mahdollisimman kattavan kuvan omasta aiheestasi. Hakusanoja voi YSON lisäksi etsiä oman alan kirjallisuudesta tai tietokantojen omista sanalistoista. Englanninkielisissä tietokannoissa sanastoja kutsutaan yleensä nimellä Tesaurus tai Subject Terms, ja ne toimivat YSON tavoin kertoa sinulle, mitä sanoja juuri siinä kyseisessä tietokannassa kannattaa käyttää.